je mamka je obice Honzeva mamka říká slova do pranice Potom Zbýněk má tři slonice Pak je prodá, protože je bohatý Stinky, o oh, o oh. se dává testy To se mi pak nechce, protože potom Jdu domů po o oh. Uf, jak jsem se zachránil Panu učitelovi Smítalovi jsem dal enkls. Nemůže nic dělat. Je totiž přehozený, je tady khozená paleta, on ji musí rozbít, potom musí po mě skočit, jestli mě chce zabít. jo K Matematiku, pipíku, paní učitelka nedošla. Mámka je náhradní učitelka. To jsem se naučil ve florbale, v Holešově, v Těšově, všude. Normálně týpek týden tam je, pak umře, pak tam bude nějaký náhodný tačka. Pak se to celé skolabuje. Potom na hlavě tři optice. To je slovo do hranice. Co? Co? Co to je Honzu v Pojduští? Toho se ptal Nikola Stepan. Potom to zjistil a ze světa se vytratil. Potom své dítě potratil. Nechtěl ho, aby tady žilo v takovém nezmaru. Co to jako je? Jakýže Roblox Honzo?